בכל בעיות העוסקות במומנט שעשינו עד עכשיו, רק חישבנו את הערך המוחלט של המומנט, כי זה בדרך כלל מה שמעניין אותנו. אבל המומנט הוא בעצם וקטור, ונתן למצוא את כיוונו. המומנט מוגדר כמכפלה הוקטורית בין המרחק הרדיאלי, נציר סיבוב נתון, לבין שני אלה וקטור. בואו נסתכל על איך לימדתי במומנט בפעם הראשונה, ואז אראה לכם איך זה אותו הדבר כשמשתמשים במכפלה הווקטורית. אלא שעכשיו, עם המכפלה הווקטורית, בנוסף לאיך המכפלת של המומנט, נקבל גם את כיוונות. נראה זה, זה יכול להיות מחוק של שעון, או שעזרוע תקועה בקירקע. כעזרוע יכולה להסתובב סביב הדבר הזה. נגיד מחק R מהציר. נגיד שווה ל-10. זה כמו R, המוחלט. של R שווה ל-10. אם נחק 10 מטר מהציר, אני F. את F את צייר בצהוב. אני F. צייר אותו ישר. אני מפעיל כוח F בזווית מסוימת. זה כוח F שלי. במהור וקטור. יש לו ערך מוחלט נגיד שזה עשרה מטר, ושהכוח שאני מכיל הוא שבעה ניוטון. נעשה את זה יותר מה? נגיד שאני מפעיל כוח השווה לשורש הריבועי של שלושה ניוטון. ככה המספרים הסתדרו יותר על סדעי שם. נגיד שהזווית בין נגיד שהיא שווה ל-Pi חלקי שלוש. שזה שווה ל-60 מעלות. תטא שווה ל-Pi חלקי שלוש. מהו המומנט סביב הציר הזה? על בסיס מה שלמדנו על עד כה. או איזה מומנט מופעל על ידי הכוח הזה. כשלמדנו על מומנטים, שמנו לב הקשה היחידי בשאלות האלה, הוא שאנו לא מחפילים את כל הכוח הסיבובי כפול המרחק מקציר הסיבוב, עלינו נכפיל את הרכיב של הכוח הגורם לסיבוב, או הרכיב של הכוח המאונח לזרוע המסתובבת. או המאונח לזרוע המומט. איך אנחנו מקבלים את זה? אני יכול לצייר את הרכיב של הכוח המאונח לזרוע הזה. וראה משהו כזה. יכולתי לציון אותו كان, יכולתי לציון אותו גם كان, נכון? זה יהיה הרכיב. או זה יהיה הרכיב המאונח לזרוע המסתובר. וזה יהיה הרכיב המקביל. אנחנו לא מעניין אותנו? הוא לא תורם לסיבוב. היחידי שתורם לסיבוב הוא הרכיב הזה מהו הערך המוחלט של הווקטור הזה כאן? הרכיב של F המונח לזרוע הזאת, זאת הזווית, זה המשולש קטן כאן. זה השורש הריבועי של 3, זה פי חלקי שלושה 60 מעלות, וזאת זווית ישרה, זה פי חלקי שלוש. אני יודע מה האורך הזה כאן? זה משולש 30-60-90. ואני יודעים שהאורך הזה כאן, יש לנו דרכים שונות לחשוב אנחנו יודעים שזה השורש הריבוי של שלוש, קפוץ סינוס של פאי חלקי שלוש או סינוס של ששים מעלות, זה זה שווה לשורש הריבוי של שלוש, סינוס פאי שווה לשורש של שלוש, קפוץ של שלוש, קפוץ השורש של שלוש, של שלוש, רק זה שווה לא שלוש, קפוץ דאיג. איך המקרח של הוא 3 חלקי 2 מיוטון. ועכשיו אנחנו יודעים לחשב את הערך המוחלט של המומן זה 3 10 המטר. אז הערך המוחלט של המומן, אני קצת יותר זהיר עם הסימונים, לזכור שהמומן הוא בעצם מטור. או כמו שמכנים אותו, סויד המטור. כי הוא סוג של... בעצם אני אז מהו של זה 3 חקי 2 מיוטון כפול המרחק. זכרו שציירתי את הוקטור כאן, רק כדי להראות לכם את הרכיב, להזיז את הוקטור כי זה המקום האמיתי בו הקוף מופעל. אפשר לצייר כאן את אותו הוקטור, כי ניתן להזיז במקביל, זה 3 חקי 2 מיוטון, נראה אולי קצת יותר ברור. 3 מיוטון, הסבור, כלומר, 10 מטר. למה זה שווה? זה שווה 15 מיוטון מטר. הערך המוחלט של המומט הוא 15 מיוטון מטר. את כל זה כבר ידענו. אני מניח שזה נראה לכם מוכר. זה מה שלמדנו כשעסקנו במומנטים. מה שעשינו עד כה זה לחשב את הערך של המומט. אך אנחנו רוצים לדעת את כיוונו? זה של מחפלה וקטורית. מה היה ההגדרה של מחפלה וקטורית? מחפלה וקטורית של R כפול F שווה לערך המוחלט של R כפול ערך המוחלט של F כפול סינוס הזווית הקטנה בין וקטור, וקטור. סקלאדר, נכון? לא מוגדר על ידי וקטור היחידה וקטור היחידה הוא וקטור שהערך המוחלט שלו שווה לאחד ופונה לכיוון נסויות. החלק הזה של המכפלה הוקטורית נותן לנו את הערכים המוקלטיים, אותם כבר חישבנו 15. בינתיים נעזוב את הווטומטר, חמישה עשר, וכיוונו הוא, לפי הווקטור הזה שסימנו אותו בתור n, אפשר לקרוא לו הווקטור הנורמל. מה אנחנו יודעים על הווקטור הזה? הוא מעונך גם ל-r, זה r, וגם מעונך ל-f. בצורה יחידה בה אני לראות זה, בעולם הצלת מימדי, הווקטור r שהוא מעונך לזה ולזה, כמו שהוא נכנס אל תור חטא, כמו שיוצא ממנו. נכון? זאת ששני האלה, נמצאים במישור, מעודר על ידי הלוח. אם אני וקטור המאונח ללוח, או למסף שלכם, זה יהיה מאונח לשני הוקטורים האלה. איך אני יודע יוצא החוצה, או נכנס לתוך אנחנו משתמשים בכלל יד עיני, נכון? כלל יד עיני, אנחנו לוקחים R הוא האצבע אמורה, וקטור F הוא האמה, של המכפלה אבקטורית. נצייר את זה. בוא נראה אם נצליח. זאת האצבע המורה שלי. אתם יכולים, אה, לדמיין... <laughs> אתם יכולים, אה, לדמיין את היד שלו על המסך הזה. זאת אני את, את וזאת היד הימנית, שזכרו, זה עובד רק בכלל יד ימין. שביד שמאל תקבלו את הכיוון המנוגע. העמה שלי תהיה מכוונת לכיוון של F, ואז כל יתר האצבעות הם, אני מצביע לכם, נצביע את זה, נצביע את, את הציפורניים. יש תזו זה, זאת הציפורן של האצבע מורה, זאת הציפורן של העמה, ונקרא זה לאיזה דבר יכולתי, זאת, זאת הציפון של אגודה. זה נראה סביר, נכון? זאת כף היד שלי, יכולתי להמשיך לצייר, <laughs> אני מקווה שזה מובן. זאת האצבע המורה שלי, זאת האמה שלי, אגודה שלי מצביע החוץ המעדה. וזה אומר שכיוון המומד הוא החוץ המעדה. כיוון של וטו היחידה N הוא החוץ המעדה. אנחנו יכולים לסמן את זה בעזרת עיגול עם נקודה. אני מתקרב בגבול הזמן של הסרטון. זה יישום של מוספלה וקטורית במינות. תראה